السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم مسيو ممدوح البحيري من قناة مسيو ممدوح البحيري. المراجعة النهائية للصف الثالث الثانوي شرح الجرامير. ملحوظة رقم واحد عندنا صفات الإشارة. صفات الاشارة سو مفرد مذكر سيت مفرد مؤنث سيت مفرد مذكر متحرك سي جمع مفرد مذكر سو جخصان هذا الولد مذكر في فيه هذه بنته وزيل فتاة سيت سيت ام هذا الرجل لان حرف الاشو عمل كمتحرك يبقى مفرد مذكر متحرك سي جمع والجمع طبعا في الغالب ينتهى بحرف الاس وفي الغالب X. أو بينتهي بحرف الإكس ملحوظه على الرقم اثنين الإضغام أو التجزيع مفرد مذكر يأتي بعدها مفرد مذكر دو لا يأتي بعدها مفرد مع دو إلا بصرف مفرد مبدو بحرف متحرك دي جمع جو بوا أنا أشرب جو تي جو كافي جو لي جو جو عصير لإن دي جه بعدها المفرد دولا دو لا جومونج لحمة دو لا ويل زيت مبدوع بحرف الأشهر الذي يعمل كمتحرك دي جمع مع العلم إن الأربع أدوات دي أو دو لا أو دولا الأبوستروف أو, أو دي تحول إلى دو عند النف اللي هي دي إي بالإنجلش الأربع أدوات دول بيتحولوا إلى دو عند النف يعني لو موجود نو با على الأشهر الملحوظة <سؤال> رقم تلاتة عندنا les adjectifs possessifs الملكية ما جو مو ما مي ما تشي تي ما ليل ليلسون ساسي سي ما نو نوتر نوت نو ما الفو فوتر فوتر فو مع الا كيس او الا فيكس لور ل ل الجمعة ما جو مو مون امي صديقي ممكن اقول مون كوبان رفيقي ما كوبين رفيقتي. مي ليف تلاميذي. يبقى جو مو للمذكر. ما مؤنس مي جمع. مع توم تو مذكر. مؤنس تا تي جمع. ما ليل وليل والمفرد ص مذكر ص مؤنس سي جمع وهكذا. الاحترام طبعا بستخدم صيغه الفو فوتر فو. نقوم بتحويل الماو والتاو والصا الى لو بدأت الكلمه المفرد المؤنث بمتحرك زي ما بيقول امي صديقتي مون امي المفروض اقول ما امي لا بقول مون امي واحنا طبعا عندنا حلقه كامله بتتكلم عن الملكيه يبقى بحاول الماو والتاو والصا الى لو بدأت الكلمه المفرد المؤنث بحرف متحرك الملحوظه رقم اربعه وده يعتبر اكسبرسيون. إتر أ. اه. سو ستيلون هذا القلم الجاف أو الحبر إ اه أ اه يكون أ موان لي أتوا لك ألوي لهو أ إل أنو أفو آ أو أ إل. يبقى إتر زائد أ زائد موان أو تو أو لوي أو إل أو نو أو فو أو أو, أو إل. الملحوظة رقم خمسة. عندنا كلمات تعامل كمذكر أو مؤنث ميديسان ميديسان يعني دكتور أو دكتورة بومبيي رجل مطافي صيغة المذكر أو المؤنث فيتينيرير يعني دكتور بيطري فوتوغراف أو دكتورة طبيبة فوتوغراف مصور أو مصورة رقم ستة نيميغون سيس المصدر بور بيجي بعديها مصدر بور عليه لكي أذهب استاد كير كذا مستر كهربا يبقى بورج بعدها مصدر سو اثنين سو بدون سو مونجي جو في انا اذهب او غيستي الى المطعم الريستوران المطعم سو بدون مونجي بدون انا اكل رقم ثلاثة اذا جاء فعل يلي كمان فعل يوضع الفعل الثاني في المصدر جيم مونجي انا احب انا اكل جيم جوي او بالون احب انا العب بالكره القدم يبقى فعل مصرف يبقى بعدها فعل في المصدر سبعة 7 على رقم سبعة دوما لو لقيت دوما يعني ايه مستقبل يعني مستقبل قريب دوما ابري دوما بروشا القادم يبقى مستقبل المستقبل بيتكون من ايه برافو برافو تصريف فعل ايه زائد المصدر فيرب الي هو يذهب جو في اربع حروف رجع ثلاثه 2 جو في توفا ال vous allons vous allez ils vont ils vont je vais me انا سوف اتنزه وحدي je vais me promener seul سوف اتنزه وحدي هنا مو صرفنا السؤال مو والفعل في المصدر يبقى لازم اصرف الضمير نركز في الحته دي 8 افعال العاطفه تأخذ اداه معرفه زائد الفيرب براتيكي افعال العاطفة يعني فيرب اي يحب ادوري يعشق دي, دي تيست يكره بريفري يفضل براتيكي يمارس جو براتيك انا امارس لو سبور ما قلتش دو سبور ما قلتش او سبور فيرب براتيكي ياخد اداه معرفه اداه معرفه يعني ايه لو مذكر لا مؤنث لي جمع الا بوستروف متحرك جادور لي انا احب الخضروات ما قلتش دي قلت لي ليه؟ لأن فيها العاطفة، يعشق. الملحوظة رقم تسعة. الأمر. الأمر مع المفرد لو مجموعة أولى يعني ينتهي بـ مع المفرد يبقى الفعل هينتهي بحرف الـ أو. لو فرونسي، تكلم الفرنسيين. يعني. والاحترام مسيو، مدام، مدموازيل، إلى آخره، مامو بابا، هينتهي بالـ إيه زاد في المجموعة الأولى. ده في المجموعة الثانية أو الثالثة هينتهي مع المفرد بحرف الاس زي فيرب بروندا برو توم بيكي جينير يعني خذ وجبة إفطارك هنا برو منتهي بحرف الاس لأن طبعا نراجع الأمر في القناة أنا بصور مع تي أو النو أو الفو حسب المطلوب مني نحذف التشيو والنو والفو حرف الاس من المجموعة الأولى ليصبح الفعل في الامر آه رقم اثنين الجمع والاحترام هينتهى بحق بالزاد رقم ثلاثه لو فعل زي ضميرين بعمل عمليه معص اما اجي اصرف ديبيش دي هي تو تو ديبيش هعكس هتبقى ديبيش توا ليف توا استيقظ ديبيش توا اسرع ليفي فوووو ليفي استيقظوا انهضوا هنا عملت عمليه ماص انما في النفي ما بعملش عمليه ماص بحط قبل الفعل نو بعديه ده فين في فعل يضميرين الملحوظه رقم 10 الماضي القريب يعني حدث منذ فتره قريبه جدا منذ قليل جو فيان انا لسه مونجي لسه واكل فيرب فينير. فينير زائد دو زائد المصدر تصريفه طبعا وراجع الافعال كويس جدا النفي ما ننساش النفي الملحوظه رقم 11 و12 و13 و14 مهم جدا في الامتحان النفي طبعا اشهر قاعده في النفي ان قبل الفعل نيو بعدي با وبحاول ادوات النكره والتجزئه الى الد عند النفي ما تتحولش مع افعال عاطفه سي بيان تمام الملحوظه رقم 2 لازم اكون عارف ان كيلكاي يعني شخص ما او من هتتحول عند النفي إلى نو بيرسون لا أحد يبقى لازم أكون حافظ كلكان نو بيرسون شخص ما لا أحد رقم ثلاثة كلكو شوز كلكو شوز يعني شيء ما ماذا كو تحول إلى نو غيا نو غيا لا شيء ماذا لا شيء نو غيا كلكو شوز نو غيا رقم أربعة لو لقيت توجور دائما سوفون غالبا بارفو أحيانا كو متى تحاول الى ني ابدا خمسه اونكور نو بلو اونكور نو بلو جامي اونكور نو بلو اونكور تحاول ني با نو يبقى بلو اونكور طبعا الامتحان اختياري في الجرامير وحل ال11 سؤال عشان ه... هاخد اعلى الدرجات لو اخطات في جمله ممكن اجيب 10 من عشرة رقم 12 الضمائر الشخصية طبعا وفي درس كامل في بيشرح في البون بيرسونال على القناة باختصار لو لا إلا بوستروف تحل محل مفعول بي مباشر يعني ما فيهوش حرف جر ما فيهوش حرف جر لا يوجد بالمفعول حرف جر جو بريفير انا افضل الانجليزية شيلت لانجلي وحطيت قبل الفعل لو j'adore le français شلت لو فرانسيه وحطيتها قبل الفعل اللي هو بصرف عشان الفعل مبني للمتحرك اللي هو adore يبقى ببص على المفعول به لو لقيت المفعول به بيه حرف جر بقى جيكسبليك انا اشرح اه علي اه علي شلتها واحط لويه جي لويه اكسبليك جيكسبليك انا اشرح أوزيليف الى التلاميذ شلت وزيليف واحط لور جي لور اكسبليك لو لقيت مكان جو في ولي هذا بالمدرسه يبقى جي في شلت ولي سي وحطيت اجراك لغير العاقل وانت حل محل نكره تجزئه كميات اعداد نركز في رقم 12 من درسنا طبعا مهمه جدا رقم 13 المقارنه بلو اقصر بلو كو موا اقل او سي ايضا او مساوي بلو دو أكثر من موان دو أقل من أوطان دو مساوي ليه زائد اسم زائد كو فعل بلو كو موان فعل موان كو فعل أوطان كو يبقى لازم أكون حافظ وعارف بلو أكثر موان أقل أوسي مساوي لو بس كومبوزي طبعا مش هنقول مدى اهميه الباس كومبوزي الماضي المركب يير امس افونتيير قبل امس ديرنيير الماضي بس اليا منزو يتكون من تصريف المساعد اتر او افوار زائد اسم مفعول زي ما قلت جو سوي جو سوي زالي انا ذهبت يير امس بوليسي عندنا افعال بتاخد المساعد اتر الي يذهب فنير ياتي رترني يعود انتري يدخل صرتير يخرج نتري يولد مرير يموت رستي يبقى قاسيه يقضي لا يمر لان لو جيب معنى يقضي الاجازه او يقضي ياخذ المساعد افوار تمبيه يسقط ترتير يرحل اريفيه يصل مونتي يصعد ديساندر ينزل التبعيه ونركز في التبعيه التبعيه تأتي مع المساعد اتر. المفرد مؤنث إ. جامع مذكر إس. جامع مؤنث إ. إس. إتنين تأتي في الحالات الآتية مع أفوار. لو لقيت رقم واحد ضمائر شخصية لا أو ليه. إتنين لو لقيت كومبيان دو. لو لقيت كيل جامع مذكر بحط طبعاً إس. كيل مفرد مؤنث بحط إ. كيل جامع مؤنث بحط إ. إس. ثلاثة تأتي مع الفعل ذو تمرين التبعية. وبالمثال يتضح البيان عندنا شرح كامل للباسيك كومبوزيه وعندنا خمسين سؤال فلابد أن تستمع إليهم. 15 طبعاً الاستفهام ومن أهم دروس في جرامير في الثانوية العامة. إسكو هل؟ وي نعم نو لا سي بلا. وسي للإجابة على سؤال منفي سي لو كان السؤال منفي بأسكو يعني في نو على سبيل المثال يبقى سي يعني بلا سي معناها بلا تحل محل نعم الم تاكل سي بلا اكلت ما نعم اكلت اثنين كيسك ماذا كو ماذا سي كو ماذا يكون كيسكو سي سي كوا عن غير العاقل ثلاثة كي من أكي إلى من شي كي عند من أفيك كي مع من أكي أعلي آه علي شي كي شي علي أفيك كي مع من أفيك عالي ما علي أربعة كم متى؟ طبعاً دي الوقت أقت أكل تسأل عن ساعة تحديداً يبقى الإجابة لازم تبقى أ آه زائد الرقم زائد أر خمسة أو أين؟ او اين؟ طب من غير الاكسون تبقى طيب معناها او يبقى لازم أن ننتبه جيدا. دو من اين؟ جوفيان دو باري انا اتيت من باريس يبقى من اين اتيت؟ ستة كومون كيف؟ ممكن تسال عن الحالة كومون سافا كومون فو ممكن تسال عن الوصف الشخص كومون ايه؟ ما وصف بير؟ الي الي سامبا هو يكون لطيف كومبيان دو سبعة كم عدد؟ تسال عن العدد كيل ثمانية مفرد مذكر، مفرد مؤنث، كيل، جمع مذكر، جمع مؤنث. أونكوا، مما؟ مما صنع؟ 10، بوركوا، لماذا؟ بارسكو، لأن بيجي بعدها جملة كاملة. كار يعني لأن بيجي بعدها جملة كاملة. بور بيجي بعدها مصدر. عندنا الملحوظة رقم 16. فيرب جويه طبعًا كلنا عارفين في الوحدة الأولى اللي هيجي بعديه أو مفرد مذكر. أ لا مفرد مؤنث، وجمع جمع. أي في مفرد متحرك. سبعتاشر فيرب فيه ياخد جي مزكة دولا مؤنس دولا بصرف متحرك دي جمع مع العلم ان التلات ادوات دول بيتحولوا الى دو عند المفر ومع العلم ان الات العصف والموسيقى بتيجي مع فيرب جوي وبتاخد جي دولا دولا دولا متحرك في الركز كويس 18 افعال العاطفة تأخذ اداة معرفة يعني يعني يحب يكره يعشق يفضل طبعا احنا هنا زائد verb في الإثبات وفي النفي 19 لو لقيت صفة جمع وبعدها موصوف جمع بختار في الأول د اللي هي د اه 20 لازم أعرف إن هذه التعبيرات احفظها كويس جدا avoir fa يعني يشعر بالجوء أفار سواف يشعر بالعطش أفار بير يشعر بالخوف avoir مالأة يشعر بألم فيه أفار besoin de يحتاج إلى avoir يشعر بالبرد أفار شو يشعر بالحر يعني جيه فان انا جوعان تويا فان انت جوعان إلا فان وهكذا بصرف فيرب avoir جيه تويا إلا إلا نوزافون وزافي إلزون إلزون لازم نبقى كويس جدا فيرب إترو avoir وعلي وفير وبراندر وهكذا واحد وعشرين ان تاتي مع الدول المؤنسه يعني دوله مؤنسه تبدا او تنتهي بحرف متحرك عدا كندا زيمبابوي موزمبيق بتيجي مع القارات اون افريك بتيجي مع المواد الخام ان قطن ان ساتان تيجي مع الالوان او تاتي مع الدول التي لا تبدا بمتحرك ولا تنتهي بمتحرك مع هذا طبعاً كندا يعني وبتأتي مع المدن الآتية أوكير سينا الفيوم تلاتة أو الجامعة خير حرف الاكس تأتي مع الدول الجامعة بعرفها عن طريق لين هي تحرف الإيكس تأتي مع المدن أو الجزر أطاغي باريس بتأتي مع ا أريير, أريير مخطط أو مقلم أبوا منقط أكاغو كروهات رقم اثنين وعشرين حروف الجر حروف الجر اللي هقولها يجي بعدها ذات معرفة في الغالب طبعا ، دوفون أمام أمام النادي ال دريير خلف ال دون داخل لاشونطر الحجرة سو لاطابل سور سور فوق لو بيرو دو بجانب بريدو قريب من لوان دو بعيد عن أ دروات دو يمين من أ جوج دو على اليسار من لازم أن ننتبه من خمس حروف جاري دول إن الدو ممكن تحول إلى جي دي يو يعني مذكر دول أه مؤنث دول أه بص في دي جمع طب خد دي كما هي لو جي فاصل يعني إيه؟ فاصل يعني ملكية ها؟ ملكية أو فاصل يبقى بختار دو جابيتا أنا أسكن أي واحدة في الخمسة. أكوتي دو لوان دو ادرواد دو اجوج دو. هنا قلت مونيكول يبقى دو هنا أحط دول أصلية. إشارة أو ملكية أختار دول أصلية. دو سيتيكول. 23 وعشرين دبو يعني منزو بيجي بعدها مضارع. تيجي في زمن المضارع. دو يعني خلال بتيجي في زمن المستقبل. الياء بتيجي في زمن الماضي. 24 إتر ونفورم يعني يعني يكون في مستواه. ده تعبير على جو سوي اون انا اكون في خمسة 25 كلهم معناهم كل، الاولى مفرد مذكر، تو، توس او تو، جمع مذكر، توت، جمع مؤنث، الاخيره توت، مفرد مؤنث. 26 بور بيجي بعدها مصدر. ص، بدون بيجي بعدها مصدر، بارس كول بيجي بعدها جمله وقلناها. 27 بارجور يوميا، بارسومين اسبوعيا بار موان شهريا ثمانية وعشرين اورانج يعني برتقالي مارو يعني بني سباغ يعني ممتاز التلات كلمات دول جمع ومفرد بيمشوا مع الجمع او بيمشوا مع المفرد او مع المذكر او مع المهنس تسعة وعشرين فرب عليه اما يجي بعدين مكان ومذكر المكان يبقى مذكر على لا مهنس اه الابوسطر متحرك وجمع جو في انا اذهب استاد دوكير على امير الى الباح اوتيل الى الاهرامات مطلقا ده تعبير على بعضه ده تعبير على بعضه واحد وثلاثين هنا دو اخترتها عشان الصفه جات الاول جامعة وبعد كده الموصوف جمع 32 افوار مال يشعر بالم فيه او مفرد مذكر ا لا مفرد مؤنث ا متحرك او جامع. طبعا اعضاء الجسم هتيجي بعد افوار مال آ. جي مال اه الفي بو الجو جميل ده تعبير على بعضه الفي بو جميل شو حار فروا بارد ننتبه 34 الطقس يكون موفي سيء الطقس يكون جميل حار بارد يبقى الطقس يكون غير الفي ما بتتغيرش 35 ذكرناها سمبا اوغانج مارون سوبي 36 اون تاتي مع ايفي الشتاء اوتن خريف ايتي الصيف اوبرنتون الربيع اتمنى ان الشرح يكون نال اعجابكم ونرجع لل 50 سؤال واجابتهم مع تحيات مسيو ممدوح لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتابعونا في باقي المراجعه ونبدا بسؤال جرامير الخاص بالوحده الاولى والثانيه والثالثه والخاص كذلك بمراجعه الصف الاول الثانوي الثاني الثانوي نيموغاه كيسكو نوات دوما لازم طبعا ادور على سبب في الجمله استدل بيه على الاجابه كسكو نوع دوما كسكو معناها ماذا لاني اسكو معناها هل كسكو نوع دوما ماذا نوع غدًا كسكو ايل نوع دوما طبعا كلمة دوما تدل على المستقبل وهنا عندي فير بفير في المصدر فير va faire في المستقبل في بريزون في المضارع يبقى الاجابه بخافو رقم 2 va faire qu'est-ce qu'il va faire demain ماذا سوف يعمل غدا يبقى demain مستقبل يتكون من تصريف فعل عليه المستقبل القريب تصريف فعل عليه زائد المصدر va مع الil faire مصدر نمره 1 دو رقم 2 سوبوني هذه الطاقيه طبعا او القبعه سوبوني الطاقيه سو, سو مفرد مذكر اي نقط شيك هل هي تخي ولا بكو ولا موش الاجابه تخي تري شيك بيكون شيء جدا لان تخي بياتي بعدها صفه Numéro 3, Monsieur, ça y est dit, marcher, non, droit, et Monsieur tawali, tawali, il est tout droit, il est gable, il est tout marcher, tout droit. Numéro 4, tu fais, un ta amelle, non, à activité, à la maison, quelle est ta جمع مؤنث في الاجابه كيل اكتيفيتي ما الأنشطة. tu fais quel quel activite a ما الانشطه اللي انت بتقوم بها على ميزون في المنزل يبقى الاجابه الاخيره جمع مؤنث ديميرو سانك tu لا يجب ان ليفي طال. ان انت تستيقظ متأخرا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> تي ني دوا با تي ني دوا با هل هي مو ولا تو الإجابة تو اللي في النص هنا هحط الفعل في المصدر لأن جه قبله فعل مصرف له فيرب دوفوار دوا يأتي بعده فعل في المصدر إذا جاء فعل يليه كمان فعل يوضع الفعل الثاني في المصدر حتى لو منفي <تصفيق> هنا اصرف الضمير في فيرب سوليفي مش هحط الضمير في المصدر لا الفعل هو اللي بيتحط في المصدر هصرف الضمير حسب الفعل اللي هنا تش يبقى الاجابه تُ اللي في النص نيميرو 6 سي هذا الرجل ستوم اي نوع بروفيسور مدرسه طبعا غلط Vandive Bear pompier رجل مطافئ تطلق على المسكولان المذكر والفيمينان مؤنث نيميرون سي سي نوع ارتست بريفيري ارتست فنان او فنانه هنا اللي عرفني ان هي فنانه كلمه بريفيري انه فنان ولا فنانه الفنانات المفضلة فنانات المفضلة بريفيري هنا مؤنس ليه لأن الصفة بريفيري الحقة بها حرف الـ المؤنس بريفيري أصبحت مؤنسة يبقى الإجابة المفروض أختار ما بس هنا الكلمة بدأت بحرف متحرك هحول الما إلى مون يبقى الإجابة نقوم بتحويل الما والصا إلى مان لو بدات الكلمه المفردة المؤنث بحرف متحرك ميغون ويت ال ص جمال الجميل هنا يكون توامتان جمع مؤنث ندى إيه ندى تكون نقط غون كو نور يبقى الاجابه ترى ما هما الاثنين توام يبقى او جران كو الاثنين بيكونوا متساويين في السن وفي الكبر. أوسي مساوي انما بلو اكبر من انما طبعا طالما قال لي ان هما الاثنين توأم يبقى الاجابه أوسي نيجرون نوف سو تيشيرت هذا التيشيرت نوت فابيان مو فابيان يعجبني ما ينفعش اقول جو فابيان ولا موان فابيان اللي جابها مو فابيان. دي دي زوج من الاحذيه بيكون ضيق هذا الزوج من الاحذيه كلمة بير مؤنث فيمينان يبقى الإجابة جبل في النص سيت بير هنا هتعامل مع كلمة بير يبقى الإجابة جبل في النص مفرد مؤنث نيميرون ونز مسيو سيدي من من اين من من أين من اين من الأخيرة من أين أتيت؟ مع من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك من مخطط او معلم نيميغون 13 تو تو تخوف سيت ماذا تجد ايه رأيك في القميص دوت للسؤال عن الراي من ما ينفعش كو ماذا ما تنفعش الاجابه كومون على بعض كُمَا ما رايك ماذا تجد في سيت شميز الاجابه الاخيره 14 Numero... <تصفيق> تنكرك سيكوا ماذا يكون تنكرك الإجابة الأخيرة سيكوا لان كوى لا يابد أن يأتي قبلها كلمة سيكوا ومعناها ماذا نمغو كانز لكوكسنال إيه الخنفساء تكون أ اه انسكت حشرة نمغو سيز إكري الإجابة طبعا في رقم 15 الأولى لأنه انسكت مذكر يكتب مقالات في الجريده يبقى من يكتب مقالات في الجريده الاجابه الاولى كي من يكتب مقالات في الجريدة؟ نمغا. دي ارتيكل او جورنال نيمرون 17 17 انس اه ناسيوناليتي انس ذا جنسيه ايجيبسيان لان كلمه ناسيوناليتي في منها مؤنث يبقى اختار الصفه في منها اللي في النص ايجيبسيان أنس أ ناسيوناليتي إيجيبسيان نميرون 18 رقم 18 جاشيت أنا أشتري دي شوسور أحذية فار كلاير أخضر فاتح يبقى الإجابة الأولى الإجابة الأولى لأن لأن لو كلمة كلاير فونسي هختار اللون بدون أي إضافات اللي... نميرون 19. Le cinéma est. Le cinéma est le parc. En face. Mais il entre. Il y a le parc Il y numéro un Mon Il y a un 3 في خلال ثلاث ساعات. يبقى الإجابة هل هي أريف أريف يصل في البريزون في المضارع ولا فيان دو أريفي في الماضي القريب ولا فا أريفي سوف يصل. يبقى الإجابة الأخيرة فا أريفي 3 heures في خلال ثلاث ساعات. فا أريڤي أريڤي دون تغوا اللي الإجابة الأخيرة لأن الدون زي الفترة الزمنية بتعبر عن المستقبل نيميغو 21, 21. إلنا با روسي إلنا با روسي هي لم تنجح في الماضي إلي هي تكون ماليغو حزين تريست حزين مي كونتو. حزين الإجابة طبعا في منا مؤنس وناخد بالنا بالجملة يبقى الإجابة اللي في النص خيستة حزين أو حزينة لأن الصفة هنا تنتاب حرف الأ وتعامل مذكر أو مؤنس إنما الصفة الأولانية معناها حزين أو غير سعيد والأخيرة غير سعيد طبعا حزين إنما الأولى مذكر مسكولا والأخيرة مذكر مسكولا إنما اللي في النص تعامله كمذكر أو مؤنس دو أو 22 طبعاً قاموس روبير أراها 22 أو 22. 22 مي كوزين أولاد أعمامي أولاد أخوالي قالاتي صن جمع مؤنس يير صوار شي موا يبقى الإجابة جمع مؤنس هتاخد تبعية جمع مؤنس يبقى الإجابة اللي في النص لانه يعني نقول حطيت تبعيه حرف ال ا في فيرب فونير يعني ياتي في الماضي المركب باسيه كومبوزي ونراجع الماضي المركب من شرحنا على اليوتيوب. فيني مفرد مذكر يبقى لابد ان ناخذ تبعيه اللي في النص جمع مؤنث. رقم 23 الايكوت هي تسمع سي دي سوفون دائما او غالبا ولا جامي ولا غيا يبقى سوفون لان الجمله مثبته يبقى اختار سوفون. غالبا رقم 24 فان أو 24 كاتر <تصفيق> لي بيزن الفلاحين كولتيف بيزراو لي أري كون كون الفاصوليا بوتاجي الإجابة او بوتاجي ولا la ولا ou la à او بوتاجي او بوتاجي او بوتاجي 25 25 او بوتاجي او بوتاجي او بوتاجي او بوتاجي او بوتاجي او بوتاجي مفرد مؤنث حتى لو بدأ متحرك فهو متحرك مؤنث يبقى اختار اللي في النص انما لو متحرك مذكر اختار الاخيره رقم 26 لا ريفير النهر يكون غون كولامار اكبر من الترعه يبقى بلو غران بلو غران الاجابه الاولى بلو كو يبقى بلو غران كولامار 27 وان سيت أن يكون نوعات سيت شانسان هو لا يسمع هذه آه الأغنية آه انكور تدل, آه إن تدل على أن الجملة آه مثبتة هنا الجملة مش مثبتة منفية وصفو تدل على أن الجملة مثبتة يبقى با هي لا تستمع إلى هذه الأغنية سيت شانسان لهذه الأغنية فان ويتز 28 تو لوموند تعامل كمفرد لا سوسيتي المجتمع تعامل كمفرد <hesitation>> فات اون دوني يبقى الاجابه مع المفرد سي الاخيره 29 29 لي فاش البقر يكون دون لو بخي في المرعى إيل سو المفروض انا اختار جمع مؤنث يبقى الاجابه تخونكيل هادئ جاء مؤنث الصفه الثانيه نميرون 30 تلاتين فاش برودوي البقر ينتج بكودو ليه الكثير من الالبان يبقى فاش مؤنث يبقى اختار الاولى سات إل سي إل سي اشوفال إل سي هو يعرف الصعود أشوفال مونتي في المصدر لأن الفعل مصرف. فعل مصرف قبلها يبقى يوضع الفعل في المصدر مونتي يصعد أو يركب أشوفال. 32 32 فوالا بو كونيتون كونيتون اللي هو البط الصغير. يبقى هنا في صفة جامعة. زائد الموصوف هنا جمع لو اتت الصفه ثم الموصوف تحول الدي اللي هي المفروض اختار الاولى الى دو الثانيه يبقى دو زائد صفه جمع زائد موصوف جمع الاجابه اللي في النص. تلاتة وتلاتين تروا 33 انتم تعرفون جويه دولا جيتار لان دولا جيتار مفرد مؤنث وفيرب جويه بياتي مع الات العزف ياتي مع الات العزف دو دو لا باستروفتي 34 تونت كاتغ il passé le weekend en tunisie هو قضى نهايه الاسبوع اجازه نهايه الاسبوع اون تونيزي في تونس يبقى الاجابه يقضي يبقى استخدم فيرب افوا اه الأخيرة. لان فيرب باسيه لو اتى بمعنى يمر يبقى اختار الثانية إنما لو أتى بمعنى يقضي يبقى الأخيرة استخدم فيرب أفواه زائد اسم المفعول من فيرب باسي بحذف في الإير ووضع الـ كما هو موضح رقم 34 يبقى الإجابة الأخيرة 35 35 Vous pratiquez أنتم تمارسون les scalades؟ نون ل je ne pratique jamais les هل انتم تمارسون الاسكالاد تسلق يبقى الاجابه اون كوغ لسكالاد لين اون تحاول الى نو جامي اون مازال نو جامي كلكان نو بيرسون كلكان نو بيرسون كوشوز نو يا توجور نو جامي الجمله رقم 36 30 سيس ستة وتلاتين نقط دسار مو بلي بوكو نقط دسار مو بوكو أعوز أقول هذه الحلوى تعجبني كثيرا س مفرد مذكر سيت مفرد مؤنث سي جامع س دسار الإجابة الأولى لأن كلمة دسار تحلية مفرد مذكر، مذكر singular. numéro 37 سبعة وتلاتين. فا لو هي تذهب، عاوز أقول عند الجزار. هل هقول أو ولا شي ولا أ؟ آه الإجابة، شي لو هي تذهب عند الجزار لأن شي بيأتي بعدها عاقل زائد النؤ هي اه إضغام بين الأ زائد ل فما ينفعش أقول أو ل شي لو بوشيه نميرون ترانت ويت تمانية وتلاتين أنت تحب نوت ياور أو ياور طبعا سمعنا هذا النطق في قاموس روبير ياؤخ او ياؤخت يعني الزبادي تيم انت تحب الاجابه دي ولا دو لا ولا د, د افاستروف ولا ل الاجابه ل ل لان كلمه ياؤخ مسكولا مذكر طيب هنا ممكن واحد يجي يقول لي للإجابة الأولى أقول له لا لو لقينا فعل من أفعال العاطفة يحب يكره يعشق يفضل نختار أداة معرفة أفعال العاطفة تأخذ أداة معرفة يبقى الإجابة الأخيرة إنما لو لدينا فيرب منجي مثلا أو فيرب أو أي فعل دون أن يكون هذا الفعل من أفعال العاطفة يبقى الإجابة اختار نميرون ان آه دي يبقى هنا الاجابه بتاعتنا عشان لنا فعل عاطفه اللي هو فيرب ايمي يحب في رقم 38 الاجابه ل نميرون 39 رقم 39 بوريتر اتر اون نوت سونتي مانج ان بو دو تي لكي نكون في صحه جيده لابد ان ناكل قليل من كثير أو قليل من الكل بوغاتر أم بان سنتي اللي كان أكون في صحة جيدة الإجابة الأخيرة لكلمه المت سنتي في منها سنجليء مؤنث مفرد مؤنث بان الإجابة الأخيرة نمبر 40 أربعين لبات لبات يعني المكرونه جمع طبعا جنوات نوات ايم بوكو انا احبها كثيرا الاجابه لي انا احبها يبقى الاجابه هنا لي اختار لي زام بوكو جمع وطبعا مفعول لا يسبقه حرف جر عشان هستخدم لر خطا بصرف خطا لان لي بات Gamma. Numéro 41. Je prends un atanawal du lait. Du lait. Une fois. Une fois. Mardi. Noir de jour. Une dans bar. Bar jour. Il va aller gaba. Bar jour. Par semaine. Par mois. عشان نعرف هذه المعلومة. أنا أتناول لبن مرة واحدة باق جوغ في اليوم. نميرون 42. 42 vous فوزاشتي أنتم تشترون نقط. الإجابة كانت دي جاتو. جاتو يبقى vous أنتم تشترون كو ماذا تشترون؟ ولا كي من؟ ولا كو. كوا الاولانيه معناها ماذا والاخيره معناها ماذا ولكن ماذا الاخيره ياتي قبلها كلام زي ما قلنا من قبل سيكوا ماذا يكون فوزاجيت كوا انما لو الاجابه لو النقط كانت في اول السؤال يبقى اختار كو انما الاجابه هنا رقم وأربعين اختار الاخيره جاء قبلها كلام ماذا انتم تشترون بنشتري دي جاتو جاتو Numéro 43. Quel Coûte les pommes? Coûte les pommes? Y coûte le Pourquoi? les Pourquoi? Voilà, combien? Combien Pourquoi? Pourquoi? que combien coûte Pourquoi? Pourquoi? les pommes. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi? Numéro 44 Les <متحدث> Ingredients مكونات وهي جمع مذكر دو كوشاري. إيه مكونات الكوشري؟ كيل مفرد مذكر ولا كيل جمع مؤنث ولا كيل جمع مذكر؟ الإجابة الأخيرة. كيل سون المكونات دو كوشاري. 45 مونونكيلادور عمي يعشق لي بواسون المشروبات لازم نعرف كويس جدا ان كلمه بواسون مشروبات مؤنث هنا جمع مؤنث يبقى لابد ان نختار الصفه جمع مؤنث وتنتاب اس جازوز المشروبات الغازيه الاجابه الاولى لان الثانيه جمع مذكر والاخيره مفرد مؤنث ويمكن بوانسون جمعتها بقت جمع وانا سليب بوانسون يبقى الاجابه الاولى 46 اي سبورتيف هو يكون كل رياضي المونجي دو هو يأكل كثيرا من بير الزبد ولا لج خضروات ولا بونبون الاجابه لج الخضروات هو ياكل كثيرا من لج الخضروات نيمرون سبعة وأربعين نقط فان دي كرواسون، يبيع الكرواسون لو بولونجي، بولونجي، الخباز، يبقى اللي الخباز ولا لي إبسيري محلات البقالة ولا لي باتيسيري محلات الحلويات اللي جابه لو. بلانجير الخباز يبيا دي كورواصان اللي قابل اولا نميران 48 48 يل مانج نوات هو يأكل نوات إلي غرمان هو يكون أكل إلي يل مانج هو يأكل كثير جدا خفو سراج يل ويقول كثير جدا يليكونا ويكون هو و اكول ولا و دو و ولا بو دو بو دو يعني قليلا من طبعا اكل يبقى أه... أه... 49 ديسار واربين سا في كم بيان. بكم كم كوت؟ يبقى الاجابه الاولى 5 يورو 5 يورو يعني 5 يورو صافي كومبيان يبقى الاجابه الاولى لان الساعه تاخذ في الاولى نيميرون 50 رقم 50 اخر جمله معنا اناناس الاناناس, الاناناس. اي يكون نوت في وي بريفيري هل هي مو مسكولا مذكر يعني لان كلمة فروي هنا مذكر مفرد مذكر هل اختار مو ولا ما ولا مي مذكر ام مؤنس ام جامع مو بخافو اناس مو فروي بريفيري يبقى لانااس فاكهتي المفضلة طلاب الاعزاء هنتقل الى سؤال المواقف عشان اعرف احل سؤال المواقف كويس لازما اكون حافظ الكلمات واحنا لخصنا الكلمات كلمات الوحده الاولى والثانيه والثالثه في حوالي اربع ورقات لابد من حفظ الكلمات جيدا عشان نضمن اللي احنا هناخد الدرجه النهائيه وعشان احل المواقف لازم اكون عارف ترجمه هذه الكلمات والافعال تجي انت تقول فيرب يقول مجموعه ثالثه ايل دي هو يقول Tu réponds. Il répond. Demandez un Niatloub. Yani Pour demander l'âge et l'ombre, tu dis à Niatloub. Quel âge as-tu Tu as quel âge Tu demandes à Niatloub le nom et Comment tu t'appelles Tu demandes l'âge Quel l'âge as-tu Tu demandes euh, la matière préférée. Quelle matière préfères-tu Il y a un verbe demander. Mohim -migedden. اكسبريمي يعبر اكسبريمي يعبر انفورمي يخبر سانفورمي يستعلم يبقى لازم نعرف الفرق بين الاثنين انفورمي يخبر سانفورمي يستعلم بوزي يضع او يوجه روفوزي يرفض ديزولي اسف بغدون اسف اكسكيوز موا اسف معذره انفيتي يدعو دكرير يصف ادميري يعجب راكونتي يحكي دير يقول ادرسه يوجه اكسكيوزي اكسكيوزي يعتذر روميغسيي يشكر ميغسي بروبوزي يقترح كونسيي ينصح الفو يجب تو دوا ڤوديڤي يجب يلزم دوني يعطي كمبار كومباري يقارن بارلي يتكلم يبقى لازم احفظ كويس جدا هذه الكلمات عشان هتساعدني ولازم اعرف بدايه اقرا كويس جدا الموقف اوله واخره عشان ما يجي يقول لي ايه انت تسال انت تقول انت تقول يعني هقول سؤال انما لو قال لي تي انت تطلب وجا في الاخر قال لي ايل دي هو يقول يبقى هو يقول اجابه توناني صديقك تو دوموند طلب منك او فو دوموند طلب من حضرتك سيكو يعني ماذا؟ ماذا؟ لو جت في وسط الجملة ماذا؟ تو برون او جوتي تو دي انت تتناول في وجبة التصوير انت تقول هقول ايه؟ جو برون انا اتناول دي بيسكوي يعني هنا اجابة على طول ماذا انت تتناول يبقى انت تقول يبقى جو برون دي بيسكوي أنا بتناول بسكويت. توناني أمي تو دوموند صديقك طلب منك سي تو أو جوتي أنت تقول جو برون دي بسكويت. رقم واحد احنا طبعا بنو... هنذكر عشرين مثال كيفية حل اه... سؤال المواقف. او انت حضرتك بتطلب من سائح دو فو انديكي دو بأن يدل حضرتك سان عن بلده انت تقول يبقى هنا ايه انت تسأل انت تقول يبقى انت تقول كمون سابل فاتغ بي ما اسم بلد حضرتك هنا قال يبقى أنت حضرتك تطلب وفي الآخر قال أنت تقول يبقى أقول كمان سابل فوت غبي ما اسم بلد حضرتك اثنين فو أنتم اه تطلبون أنتم تطلبون اه فوت غبي من والد والدكم سيكو لو مونتون دون الخرفان بتعطينا ايه؟ ماذا تعطينا الخرفان؟ إل إيه دي هو يقول يبقى إيه الإجابة ب إل إيه دون هي تعطينا دولا لين يعني الصوف إيه دو لافيوند واللحمة؟ تلاتة تغوا فوتر أمي صديق حضرتك سان يستعلم سير فوتر نوفيل أدريس عن عنوانك الجديد ال دي يعني هو اللي هيقول هو هيقول صديق حضرتك بيستعلم عن عنوانك الجديد هو هيقول اوعى اين تسكن؟ ولا جابيت اباغي انا اسكن في باريس يبقى الاجابه اين حضرتك بتسكن اوعى اربعه Vous invitez أنتم تدعون votre ami, صديقكم, إلى بأن يزور votre ville, مدينتكم. Vous dites أنتم تقولون: Viens visiter ma ville. يعني ائتي لكي تزور مدينتي. ولا أين تكون مدينتك؟ لا. Viens visiter ma ville. خمسة, vous أنتم تصفون لي شوفو شوفو دو فورت كوبين يعني شعر <hesitation> euh, رفيقتكم، فوديت أنتم تقولون يبقى الإجابة إلي منس رفيع ولا إيل صون لون إي نواغ هو بيكون طويل و نواغ يبقى الإجابة ب. ستة، سيس. ڤو روفوزي أنتم ترفضون رفض لانفيتاسيون دعوة دو فور أمي أ بأن يأكل آيس كريم دو جلاس. فو، أنتم تقولون سي ما بواسون بريفيري مشروب المفضل ولا جيني بافان أنا مش جعان. أفوار يا يشعر بالجوع أنا مش جعان. يبقى الإجابة ب. سبعة ست. vous come, see, أنتم تنصحون صديقكم بوريتر ان عشان يكون في مستوى فديت انتم تقولون ايدي بيان ذاكر كويس ولا في دو سبور مارس رياضه جور ابري جور مارس رياضه جور ابري جور في دو سبور جور جور رقم ثمانية. فو انتم تسالون عن انشطه دي فوديت أنتم تقولون يبقى أنا أسأل عن الأنشطة اللي بيقوم بها في منتصف في نهاية الأسبوع يبقى الإجابة كيسكي تشويافي لويكاند ماذا تقوم بعمل في نهاية الأسبوع بتعمل إيه في نهاية الأسبوع ولا تويافي كوا ماذا تفعل في الصيف طبعا هنا بيسألني عن ويكاند يبقى لازم نلاحظ هذه الكلمات كويس جدا وأقرأ الموقف والاجابات مره وثانيه وثالثا. تسعه. Vous demandez انتم تطلبون à votre ami d'unitéfié. تطلبون من صديقكم بان يحدد هويه ان بيرسون يعني شخص ما. فوديت انتم تقولون كي سي من هذا؟ كي يس من هذا؟ انما سيكوا تسال عن غير العاقل. هنا قال لي ان بيرسون يعني شخص ما يعني عاقل. رقم 10 ««vous demandez à votre ami أنتم تطلبون من صديقكم؟» «لو رافتين سي كوا؟» «إل دي هو يقول سِتَانَ سبور كلاسيك انها رياضة كلاسيك، ولا سِتَانَ سبور دونجيرو، انها رياضة خطرة. طبعا انها رياضة خطرة، يبقى لازم نرجع للكلمات ونراجع كويس جدا الكلمات. 11، «vous فُو انفورمي، انتم تستعلمون سير ان غَيَانُ او سوبيغ مارشي». تستعلمون عن قسم في آه السوبر ماركت فوجيت انتم تقولون دون لو رايون دو بان ولا دون كل رايون يبقى هنا بستعلم يبقى هقول سؤال دون كل رايون تروف لي باجيت في اي قسم من الاقسام نجد الباجيت زي يشبه الفينو خبز خبز يشبه الفينو اللي احنا بناكله 12 Votre professeur مدرس votre prof مدرس حضرتك منك دو présenter ان ان تقدم ان سولنجان يعني شعار او شعار لزمايلك بور فير دو سبور الرياضة أنتم سبور يبقى الرياضة للجميع ولا il faut bien اتيديير أن جيدا يبقى بورتوس الرياضة للجميع. 13 فوتر امي فو صديقك طلب منك ماذا أنت تفعل دون لا فيرم في المزرعة؟ فو ديت أنت تقول جو في دي سكي الجديد ولا جو دون او يبقى دون او يعني أنا أطعم الأرانب ودي من أنا بقوم بيها على كومباني. جو دون أ أنتم تتكلمون إلى صديقكم de votre amie de votre déguisement أنتم تتكلمون إلى صديقكم تحدثونه عن تنكره vous أنتم تقولون c'est quoi ton déguisement ما هو تنكرك ولا je déguisé ولا أنا متنكر بيلوت pilote يبين أنتم تتكلمون عن صديقكم في تنكري انتم تقولون لو طبعا قال لي انتم تسالوني بس بسيكوا توم ديجيزمو لو قال الاجاره جو سوي ديجيزي انا اكون متنكر ام بيلوت 15 فوني تي با اون انتم لا تكونوا في مستواكم حضرتك ما بيكونش في مستواك فوديتا ان تقول جو فيبيا انا اكون بخير ولا جو سوي فاتيغي انا اكون متعب يبقى جو سوي فاتيغي انا اكون متعب 16 vous demandez الطبيب يطلب من حضرتك سيكو ماذا؟ ماذا؟ ماذا فوزابي ماذا بك فوديت انت تقول جي مال دون ولا جي في لدوار. انا بعمل واجب يبقى جي مال أو انا اشعر بالم في الظهر 17 في ريفوزي انتم ترفضون الانفيتاسيون دانا ترفضون دعوه صديق على للعشاء. فوديت انتم تقولون داكور يعني موافق افيك بليزيغ بكل سرور لا طبعا ميغسي شكرا جو فيان دو مونجي انا لسه واكل 18 فوتر كوبا رفيق حضرتكم فو عندك يدلكم او إلى باسي لي فاكونس اين هو يقضي الاجازه هو يقول إل دي جي باسي على كومباني انا اقضي الاجازه في الريف يبقى الاجابه رقم ب مش هيقول طبعا عشان هو بي بيدل يعني اجابه او ا توباسي لي سؤال اين تاخذون الاجازه يبقى يعني الاجابه رقم بي انا أخذ الاجازه على كومباني 19 على باتيسيري يعني في محل الحلويات بوفولي <أنت ارشيتي <السنة> انتم تريدون <في> ان <السنة> تشتروا ان ايس كريم لافينديز فوديت لافوندوز يعني البائعة فودي تقول لحضراتكم: صافي دي اورو، ولا كيل بارفان فو فولي، كيل بارفان فو فولي، حضرتك عاوز الآيس كريم بطعم إيه؟ كيل بارفان. عشرين وآخر جملة: فوتخ أمي فو دوموند، صديق حضرتك حضراتكم حضراتكم يطلب منكم، صديقك يطلب منك لويتر، المحار، سيكوا ماذا يكون؟ طبعا من ضمن الكلمات فوديت أنت تقول سيتان جيم أنها خضار ولا سيتان دولامير أنه منتج من منتجات منتج من منتجات البحر بذلك قد انتهينا من شرح المواقف يبقى لابد من حفظ الكلمات جيدا أعزائي الطلاب هنراجع إيميل الصف الثالث الثانوي فنركز مع بعض انيتا دو الوحده الاولى والثانيه والثالثه مقرر الصف الثالث الثانوي قبل ما اراجع الايميل لازما عشان تزاك عشان تحل سؤال الايميل لابد ان تحفظ ادوات الاستفهام جيدا فالاستفهام في غايه الاهميه أول أداة إستفهام: إسكو هل إسكو هل اسكو تُ مانج دو غاتون هل أنت تأكل جاتو؟ وي جو دو دي جاتون. إسكو هل والإجابة: وي نعم نو لا سي بلى سي للإجابة على, على سؤال منفي بإسكو. Est-ce qu est que tu étudies le français? Oui, je étudie le français. Non, je ne étudie pas le français. Rakam et qu'est-ce que qu'est-ce que quest qu'est-ce que qu tu fais? mais un tatafal. Je chante. Un mange. Un akol je bois Un asrab. J'ai étudié mais le sang. Un ozaquette de Qu'est-ce que كيسك ماذا؟ كيسكو سي ما هذا لغير العاقل؟ كيسكو سي ما هذا لغير العاقل؟ سي كوا؟ بتساوي سي كوا؟ رقم تغوا نميرون تغوا كي من؟ كي من؟ أكي إلى من؟ أكي إلى من؟ والإجابة بتبقى ا زائد العاقل ا كي tu parles الى من انت تتحدث جو بارل ا علي انا اتكلم الى علي جو بارل ا مونانكل انا اتحدث الى عمي افيكي مع من افيكي وا tu آ على كومباني تذهب انت الى الريف او تذهب الى الريف جواه كومباني نذهب إلى الريف أفيك مع مع إلتي مع... شيكي عندما من... والاجابة بتبقى شي زائد عاقل شي زائد عاقل شيكي على كومباني في عندما تذهب إلى الريف إلى الريف شي عند مي grands parents رقم اربعه كون متى كون للسؤال عن الوقت متى الإجابة لو مات الصباح لو مدى لو لو مدى المساء لو يبقى كم معناها متى؟ للسؤال عن الساعة تحديدا نميرون، خمسة، خمسة، أ في أي ساعة؟ أ كل أليفو تذهبوا أوليسي إلى المدرسة؟ نوزالون أوليسي، نحن نذهب إلى المدرسة، آ ست في الساعة السابعة، أ كل للسؤال عن الساعة تحديدا، والإجابة آ زائد رقم زي كلمة أور. نميرون سيس رقم ستة كومون كيف للسؤال عن الاسم كومون تو تابيل للسؤال عن الحالة كومون إيه ما للسؤال عن الوصف للسؤال عن الحالة كومون سافا كومون تالي فو جو في سافا بيان أنا بخير كومون معناها كيف كومون إيه ما وصف كومون إيه طون أنترونور انترنود اللي هو المدرب ما وصف مدربك؟ إلي تيميد هو إلي سامبا هو لطيف إلى آخره يبقى إيه سؤال عن الوصف ما وصف رقم سبعة ست كومبيان دو كم عدد لسؤال عن العدد كومبيان ديليف كم عدد التلاميذ إليان دون لاكلاس الموجودين في الفصل إليان 30 إليف يوجد الثلاثين تلميز دون لكلاس. كم بيان دولي عن العدد ويأتي بعدها جمع رقم 8. 8. أو أين؟ وما ننساش الأكسان غاف ما ننساش الأكسان 8. أو معناها أين؟ دوو من أين؟ جوفيا دو باري. أنا أتيت من باريس يبقى السؤال دو من أين؟ يبقى الدو زاد المكان. دو فيان تو؟ جو فيان دو باري. او فا تو؟ أين تذهب؟ جو في؟ أنا أذهب. أو مغازان ديفيتمون. أنا أذهب إلى الملابس. او أبيت أين تسكن؟ جابيتو كير. أنا أسكن في القاهرة. يبقى أو أين؟ دو من أين؟ نيميرون 9. تسعة. بوركوا؟ لماذا؟ والإجابة بور لكي. Pourquoi est-ce que tu vas au lycée? Je vais au lycée pour, pour apprendre les langues, les matières seculaires, les langues les matières seculaires et les moedes de la pour le bidon, Pourquoi il pour Mazdar? Tu es, tu es, tu es, tu ou كونتر. عند تكون مع او ضد يبقى بور ممكن تيجي بمعنى مع أو أو كونتر ضد. ودي طبعا خارج الاستفهام يبقى بور بيجي بعدها ده مصدر اللي جاب على سؤال ب بور كوا اتونسيون نر... نركز لو سمعتوا بارسي بيجي بعدها جمله كامله بارسي كيو جو سوي مالاد بارسي كيو جيم لو فرنسي كار سكو أو كار معناها لأن يأتي بعدها جملة كاملة سيبيان رقم 10 كيل أو كيل كيل الأولانية مفرد مذكر الثانية مفرد مؤنث كيل جمع مذكر كيل جمع مؤنث يبقى معناه رقم 10 ما كيل سبار بريفير تو ما الرياضة اللي أنت بتفضلها جو بريفير le football. أنا أفضل كرة القدم. يبقى سبور مذكر عشان كده اخترت الأولى. كلمة تيير ما المادة بريفيت شو اللي أنت بتفضلها؟ جو préfère le français. أنا أفضل الفرنسية لأن كلمة مادة مفرد مؤنث. كيل فيت ما الملابس. طاق كيل فيت طاق شو اللي أنت بترتديها؟ جو بارت أنا أرتدي دي انا ارتدي ملابس مارون بنيه الى اخره كل الاخيره كيل تشيني ما الازياء الزي جمع مؤنث ده رقم عشرة عندنا اسئله عن الايميل ملخص ايميل طغوا يونيتي حوالي 30 سؤال ان شاء الله لن يخرج عنهم الامتحان عشان نستفيد من اون سومبل، اون سومبل رقم واحد كيل سبور ما أم إيمتي؟ أما جا أجاوب على السؤال لابد طبعاً إن أنا أكتب جملة كاملة في سؤال الإيميل. لابد أن أجيب بجملة كاملة سوجي فيرب كومبلمون. جملة كاملة. كيل سبور إيمتي؟ يبقى حول التي إلى جو عند الإجابة. سي بيان وانا جو يبقى حاولت التو الى ام. صرفت الفعل حسب الفعل الجديد. هنا الملاحظ ان الفعل ينتهي باس. انما في الفعل في الاجابة. هينتهي بحرف ال ا. جيم لو فوتبول. كيل سبور ام تش. جيم لو فوتبول. انا احب كرة القدم. رقم ج. اثنين او تي لو براتيك اين تمارسها؟ او تي براتيك لو سبور اين تمارس الرياضه؟ يبقى هنا سالني يعني عن المكان او يعني اين؟ جو لو براتيك الاجابه حولت التي الى جو، جو لو براتيك وصرفت الفعل حسب الفعل الجديد براتيك هيتها بحرف ال مش بالاو اس لان الاو اس تصريفها مع تشو. Je le pratique, أنا أمارسها au club. أنا أمارسها في النادي، club, في النادي. يبقى هنا المكان. نيميغون تغوا، رقم تلاتة. تو تونتغين أنت تتدرب كون؟ متى؟ entrain... يعني متى؟ أي متى أنت تتدرب؟ السؤال عن الوقت الاجابه تشو التشغل الى جو جو مانترين أنا أتدرب الفعل هينتاب يعني بحرف الأ لان ده فعل دو دمرين مانترين جو مانترين أنا أتدرب هنا حاولت التشغل تنترين هتبقى مانترين أنا أتدرب كم متى دو مرتين بار سومين. مرتين في الاسبوع يبين بارسومين مرتين في الاسبوع بتدرب مرتين في الاسبوع او كومبيان دو فوا كم عدد مرات جو دو فوا بارسومين 4 ا مع مامان ا مع تتدرب tu t'entraînes. انت تتدرب ا فيك Je m'entraîne avec mon copain, ma Rafiqi. Avec mon ami, ma Sadiqi. Avec, avec mon camarade. Avec mon frère, ma Akhi. Il est écrit. Numéro 5. Quel équipement tu utilises? Mais, elle a dit que tu as un jeu. Tu et un jeu. تبقى جي تيليزي وصرفت الفعل حسب الفعل الجديد ان بستخدم طبعا ان الكره اي انفيلي <hesitation> جو بوزوان دو انا احتاج الى ان كره جي بوزوان دو دان بالون جو بوزوان انا احتاج الى انفيلي شبكه الى شبك اخره نيميغون سيس كومون اي أنترنير أنترنير يعني مدربك، ما وصف مدربك؟ كمان إيه يعني ما وصف مدربك؟ إليه سمبا سمبا ويكون إيه؟ لطيف، إلي تيميت ويكون خجول إليه وهكمل بصفة. نيميغون ست كي لي اكستريم، ما الرياضة العنيفة في اللي أنت بتمارسها؟ في تشو هتحول إلى جوفي أنا أمارس دو سكالاد يعني التسلق. جي بوزوان دون كارد أنا أحتاج إلى حبل عشان أتسلق. وأحتاج أحتاج إلى ان مونيتور يعني مدرب خاص بهذه الرياضة. لسكالاد. جوفي دو جوفي دو يبقى هنا لازم نتعلم ان انا هحول تشو الى جو واتصرف فيها حسب الفعل الجديد فيرب فير. بفير. جو فير الاسكالات لاسكالاد. افيكي مع من؟ او وأين؟ إلفو انا يلزم ان مينيتور سبيسياليزي. يلزم طبعا مدرب خاص. جو براتيك. جو لا براتيك. انا امارس الاسكالاد يعني جو لا براتيك تعود على اسكالاد لانها مؤنث لا براتيك على مونتاني انا بمارسها في الجبل على مونتاني في الجبل نيميرون 9 بوركوا لما؟ لماذا؟ الاسكالاد ا بلو موتيفون التسلق بيكون اكثر تحفيزا Les sports classiques. C'est-à-dire, l'escalade est plus motivante que les sports classiques. Numéro 10. Combien d'heures Combien d'heures Combien d'heures Combien d'heures à d'heures À l'entraînement Combien d'heures Combien d'heures Combien d'heures Combien d'heures Combien d'heures أنا أتدرب لمدة ساعتين بار جور. ساعتين في اليوم. جو مونترين أنا أتدرب يبقى جو مونترين أنا أتدرب أو ممكن أقول جو باس أنا أقضي. جو مونترين بور ديزور أنا أتدرب لمدة ساعتين بار جور. أونز. 11 كم كومبيان دو روبان. كم عدد الوجبات؟ بداية من رقم حداشر للوحدة رقم اتنين اللي بتتكلم على الأطعمة والأشربة. كم عدد الوجبات تبقا اللي أنت بتتناولها باش جور؟ كم عدد الوجبات التي تتناولها في اليوم؟ جو بخو أنا أتناول quatre غبا باش جور أنا أتناول أربع وجبات في اليوم. Je prends trois repas, un évènement, trois par jour. Faites le monde, trois repas, telle trois gavets sans Le petit déjeuner, le le dégénier, le gata, le dîner, la En France, monde, il y a quatre, quatre repas. Vous gardez le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le dîner. Taban, votre table de هي الفارق بيننا وبين فرنسا نميرو 12 امتي لي برودوي لتيير امتي اتحب انت اللي هي معناها هل انت تحب يبقى هنا السؤال بسكي هل دي صيغه اخرى من صيغ السؤال بهل امتي لي برودوي لتيير هل أنت تحب لو برودوي ليتيير منتجات الألبان؟ يبقى الإجابة وي جيم لو برودوي ليتيير. نعم أنا أحب المنتجات منتجات الألبان. يبقى السؤال سهل جدا والإجابة أسهل وي حولت تي إلى جو جو وصرفت فيها حسب الفعل الجديد وي جيم لو برودوي ليتيير. نميرون تريز رقم 13 Qu'est-ce que tu prends au petit déjeuner Mais tu as un peu de l'eau. Il y a un peu de l'eau. Il y a un du de l'eau. Il Et de la salade. ou Numéro 14. Qu'est-ce que tu aimes Mais tu as un Comme poisson. Mais tu as un peu de l'eau. Poisson طبعا كلمه في مؤنث نركز فيها الكلمه دي جو دو رانج انا بشرب عصير برتقال جو بوان دو جو دو رانج بلا ما طبقك المفضل جو بريفير لو بواسون جو انا افضل السمك جادور لو انا بفضل الكوشري. Il se compose du lentille. Il y a des pâtes. De y a des de riz rose et de sauce Ou salsa. Numéro 16. Pourquoi Parce qu'il est utile. Parce qu'il est utile. Le nom est Pour la santé et le sacha. نيميرو 17. او فاشي بور فير اين تذهب عشان تعمل مشتريات؟ كا ومتى؟ انتقلنا للوحده الثانيه بردك سؤال الملابس. جو في او سوبر مارشي. انا اذهب الى سوبر ماركت. جوفي في ليكورس لويكاند. انا اذهب عشان انا اعمل مشتريات. ويكند في نهايه الاسبوع متى ما بيقول لي متى ميمو 18 تمنتاشر كيسكو تشو اشيت ماذا انت تشتري جاشيت انا اشتري دي لي جيم دي فروي. اشتري خضروات وفواكه نيميرو 19 19 كيسكو تشو مونج او غوتي كيسكو مانج مونج او غوتي ماذا انت تاكل في وجبه التصبيره جو مونج دي فيروي أي دو بسكوي أنا بأكل في جو مانج دو بسكوي بسكويت. numéro 20. dans quel rayon tu vas? أي قسم أنت تذهب؟ جو في غايان أنا أذهب إلى قسم برودوي دو لامير. منتجات البحرية. أنا اشتري أو نشتري دو قوسان سمك. On achète de la huître On achète du poisson. 10. Numéro 21. 21 Tu aimes la ville ou la compagnie Pourquoi Ente Tu t'aimes <coughs> la médine ou la rive Pourquoi J'aime la compagnie Je t'aime وأحب الريف. باسكو لا كومباني اي كالم. لأن الريف بيكون هادئ. إليا دو لير ويوجد هواء نقي. فانتي دو. فانتي او فانتي دو كما موجود في مطعم روبير. كيسكو تو سي فار ا لا كومباني. ماذا؟ أنت تعرف أن تعمل. ا لا كومباني في الريف. جو سي مونتي ا شوفال. بركب الحصان اي جو في دو فيلون وممارس ركوب الدراجات ميغون فان دو كل انيمال كل انيمال ام تو ما الحيوان اللي انت بتحبه او في اين يعيش جمل شوفال انا احب الحصان ايل في دون بخي ويعيش في المرعى Numéro 24. 24. Quand vas-tu mettre? Vas-tu t'aider à la compagne avec qui m'amène? Je vais à la compagne pendant les vacances. Elle y a un exemple qui arrive avec ma famille. 25. Comment passes-tu ton temps? Ton, ton? Comment passes-tu ton temps? كيف تقضي وقتك جو رمasse لزوج انا بجمع البعد ايه لفريز والفراوله جنage دون للاك انا بسبح في البحيره دون لارivière في النهر جو مانتاشوval انا بركب الحصان نمرا 26 كون ما تشاءالله فاروق متى تذهب الى المزرعة؟ جو في على فيرم؟ ان فاكونس في الاجازة. فان، فان سات، سبعة و ماذا تفعل هناك؟ دون لا فيرم في المزرعة، جو دون ا انا اطعم اوزانيمو، الحيوانات. اي جو غامس، وبجمع لفريز الفراولة. نيميغو، فانويت. رقم تمانية و عشرين، كي أنشطة، ما الأنشطة؟ إم على فوري، ما الأنشطة اللي بتقوم بها في الغابة؟ دون لا في الغابة، جوفي دو فيلون، بمارس ركوب الدراجات، أو أو إين بالاد أ بقوم بعمل نزهة، بسير على الأقدام، روندوني أ أم بلات أم بيه كورس أم بيه كل آنمو ما الحيوانات إليا على فوغي ما الحيوانات الموجودة في الغابة إليا ديز آنموز سوواج يوجد حيوانات شريسة إليا أليون الأسد أليون إلى آخره إليا ديز آنموز سواج نمیرو تخونت آخر سؤال كاسكو تو نو لا ايه الحاجة اللي في المزرعة؟ Je ne sais pas لا أمارس ركوب الدراجات. طلاب الأعزاء، الآن سيتم شرح الحديث عن الموضوعات ثالثة ثانوي. عندنا ثلاث وحدات، الوحدة الأولى بتتكلم عن الرياضة. الوحدة الثانية تتكلم عن الطعام والشراب، الوحدة الثالثة تتحدث عن الريف. وعشان نختصر كل الكلام ده، قلنا موضوع عن الرياضة، موضوع عام. الجملة رقم واحد هو طبعا بيقول لي اكتب اكري سانك فراز خمس جمل اما اكتب الجمل لازم الجمل تبقى سهله وبسيطه سوجي فيرب كومبليمون يعني فاعل ضمير يعني فاعل ثم فعل ثم مفعول جيم بوكول سبور جه قال عن الرياضه الجمعيه الفرديه جه قال عن الرياضه العنيفه الرياضه الكلاسيك جيم بو كولو سبور انا احب كثيرا الرياضه جادور بوكو لو سبور عاشق كثيرا الرياضه جمنا سهله جادور لو سبور انديفيدوال انا عاشق الرياضه الفرديه كوم لو كاراتي مثل الكاراتيه جو مونترين انا اتدرب جو مونترين دو فوا مرتين بارسومين جو مونترين انا اتدرب لو سامدي السبت اي لو والاحد جو مونترين دو فوا انا اتدرب دو فوا مرتين بارسومين في الاسبوع الجمله الرابعه جو في بو كلاب انا اذهب الى النادي براتيكي سو سبور عشان أمارس هذه الرياضة جوفي وكلاب. أنا أذهب إلى النادي بورفير لكي أمارس سوزبار جوفي وكلاب. أنا أذهب إلى النادي أفيك مزامي مع أصدقائي يبقى هنا قلت لماذا بور براتيكي لكي أمارس وبعدها قلت أنا بذهب للنادي أفيك مع يبقى أنا ممكن أجاوب على عدة أسئلة من من اين كيف متى مع من لماذا لو جيت على السيله دي انا هكتب موضوع هي اتجاوز جمل. جومان افيك ميزامي مع جو في اوكلا انا ذاهب للنادي الويكيند في نهايه الاسبوع جو مي ان منو انا ارتدي بدله الكاراتيه عشان امارس رياضه الكاراتيه او جو جو مي انا ارتدي انتي شيرت انشأة دشسير جمّي أنا أرتدي جمّي أنا أرتدي عنصر فيتمن ترينج مفتوحة وكلمة سهلة متدولة. لـسـبـع هيـتـريـز امـرـقـتـن رياضة هي تكون من سجل فعل سمعت. تريز امـرـقـتـن في نتـرـفـيـت رياضة مهمة جدا في حياتنا. طبعا أنا كتبت جمل كتير حوالي ثمان جمل آه... الأخطاء خطائن مش هتنقص تلات أخطاء تنقص نص درجة الموضوع التاني يتكلم عن الكاتغ غوبا الأربع وجبات قال اللي عن الطعام الشراب يبقى مفتوح يبقى أنا بستخدم جو بوا أنا أشرب جو مونج أنا بأكل قال اللي عن السوق يبقى جو في سوبر مارشي مارشي او مارشي بور عشتي لكي أشتري يعتبر كله بيتكلم عن الاكل والشرب يبقى اتناول براندر لازم اكون عارف فيرب براندر كويس جو في انا اذهب جو مانج انا اكل جو بوا او دي ديجينير في الفطار جو مانج دي فروماج انا باكل جبن أي دي بان وخبز جو بوا دي تي انا بشرب شاي او جنير في الغدا جو مانج دي بواسون انا اكل دي بواسون سمك Et du riz. ورز. Je bois du jus. Je bois du jus. أنا أشرب عصير. Au في وجبة التصبيرة. Je أنا باكل Je bois du jus أنا عصير برتقال. Au diner, في العشاء. الموضوع عبارة عن جمال جيجو بوا، أهم يعني حاجة الجمل تبقى سهلة وبسيطة. الموضوع رقم تلاتة: لا كومباني الريف. جاي كلمة عن لا فيل، المدينة. جادور لا كومباني، أو ممكن يقول جادور لا فيل. لا كومباني est بروبر، الريف بيكون نظيف. لا فيل ا بروبر بتكون نظيفه المدينه اي غروند وكبيره بروبر غروند اي ديال بالمؤزقيه بضافه حرف إ للمؤنث لا كومباني اي سي بيل الريف يكون كذلك جميل اي سوبر وممتاز الا كومباني في الريف لو قال لك كلمه المدينه يبقى لا فيل A la في المدينة. A la في الريف. Il y a de l'air pur. يوجد هواء ناقي. Et de peu visage. ومناظر جميلة. Il y أشجار. Et des champs. و حقول. A la في الريف. بعمل إيه في الريف. أشوفال انا بصعد على الحصان بركب الحصان جو في دو انا ومارس الكوب الدراجات جو راماس دي فريز انا بجمع الفراوله اي دي زو والبايد جو ناج دون لو انا بسبح في البحيره يبقى لازما اركز كويس اللي انا بكتب جمل صحيحه وبتكون طبعا الجمل ديت انا حافظها وبحاول ان انا أنصق في الكتابه واسيب سطر عندي موضوعات مختلفه وكلها بتصب في نفس الموضوع راكونتي سو كو افي وزافي وزافي في اي سو كو وو نافي با في يعني احكي على اللي انت بتعمله وما بتعملوش بون دون فو فاكونس دنيير انا اجازتك الايه الاجازه الماضيه استخدم سوبر موني اتنزه جو سول انا بتنزه وحدي جيمو برمين افيك مع فامي مع عائلتي جو في انا اذهب اوبيراميد الى الاهرامات وهكذا فواجي اسافر جو في ا كومباني انا اسافر الى الريف وكلم عن الريف ني في اقول له جو راماس ديزو انا اجمع البيض على كومباني في الريف وهكذا جو ريغارد انا اشاهد لو سينما الموضوع الثاني ديكريفي كريفيل لو طون يعني اوصف الجو اون ايجبت دون لكاط سيزون الاربع فصول اقول له طبعا اون في في مصر اونيف في الشتاء يقول في فوروا الجو بارد اون تي في شو جو حار أنوتن الفي موفي لفيه جو سيئ وهكذا يبقى جمل بسيطه وسهله دي كريفيل يعني اوصف الزي دو عمي فرنسي لزميلك الفرنسي فيت مو يبقى اقوله مونامي ام لامود يحب الموضه مونامي بورت يرتدي ديفيت ملابس نوع سوداء ان تيشيرت نوار ان شوخت مارون وهكذا يبقى جمل بسيطه وسهله شسير الاحذيه واو اذكر لونها مثلا وصفها مون امي بورت يرتدي يمتع كو خاتم وهكذا اربعه فو بارلي انت تتكلم عن تكلم افيك فو كوبان مع رفاقك ديفو بروجي دو فاكونس مشروعات الاجازه اللي بتعملها على كومباني في الريف ناجي بسبح فيلو جوفي دي فيلو انا امارس الدرجات جوفي على مير انا اذهب الى البحر بور ناجي افيك ميزامي واقول الميعاد ومتى ولماذا اجاوب على الاسئله دي اكتب موضوع كويس. فزيتي. فزيتي علي. فزيتي علي. انتم ذهبتم مع فيغ مع والدتكم او سوبي الى سوق بورفير لكارس عشان تعمل مشتريات فو بارلي دو سي ماذا اشتريتم كل فيتمو كل فروي كل ليجيم مال خضروات والفواكه تي اشي جو في انا اذهب او جو سوي زالي انا ذهبت افيك مامو مع ماما او سوبر مارشي الى السوبر ماركت بوراشيتي لك اشتري دي ليجيم بوراشيتي دي بوم لك اشتري تفاح بوراشيتي ديزورانج بوراشيتي وهكذا اقول انا بشتري ايه جاشيت انا اشتري جيم بوكو انا احب كثيرا دي فروي الفواكه وهكذا رقم سته بارلي ديزانيمو تكلم عن الاطعمه ادي بواسون والمشروبات كيس كوفوز في بيان اللي انت بتحبها جيدا كيس كن نيم با ني با ما زال لا تحب دو تو مطلقا ما بتحبش ايه يبقى اقول له موضوع الاكل والشرب كيسك جو مونج ماذا انا اكل كيس جو با جو بوا انا اشرب جو نو بوا با لا اشرب في الموضوع الاساسي في الاكل والشرب برودوي سكري يعني المنتجات اللي فيها سكريات لونتي العدس آه كافي بشرب القهوه جو بواد دي كافي وهكذا سبعة طلي دو فو سبور اكسيتريم يعني تكلم عن الرياضه العنيفه القويه بريفيري المفضله لدي AC ايه كاراكتيرزتيك و مميزتها قارد جمبكو لا قارد أنا أحب كثيرا الحبل جوفي أنا عزب على مونتانية على مونتانية إيه إلى الجبل أه ستان ستان سبور إنها رياضة موتيفون يعني أه محفزة وحماسية أتمنى أه مراجعة الموضوعات جيدا أخبار إني سالوتاسيون لا تنسوا الاشتراك بقناة مسيو ممدوح البحيري الرابط اسفل الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة